الله في أنتم كتشوفوا الحالة اللي قالت لها الأمور هنايا، كانت واحد المزبالة حاجتكم هنايا، المسؤولين ما عطاوهاش واحد الاهتمام، بقى داك الشيء كيتزاد كيتزاد حتى واحد النهار هجم علينا الدودو هجم على المدرسة، والمنتشكي والمنتب، كيفاش داك الشيء بدا كيتراكم، يعني المسؤولين على النظافة ما قاموش بالواجب ديالهم كان يعني كان المفروض انك يوميا ولا ي... على الاقل مره في يومين ثلاث ايام يجيوك، مع مرات كيهملوها كي تاع العشرين يوم خمسطاشر يوم عشرين يوم داكشي كيتراكمو كي كيتراكمو كيتراكمو، والناس مكيلقاوش فين يلوحو الازبال، تيبداو يلوحوهم في الشارع، وبقى غادي داكشي داكشي واحد النهار تا لقينا الدوده هجم على المدرسه وهاجم على السكان وهاجم هاد شي ما دي ما. تصنب المسؤولين وكل شي ثلاث ايام هادي باش هاجم معاه ومن تماك عاد اتصلنا بالمسؤولين وكلشي والمسؤولين اتصلوا بالناس ديال النظافه عاد جابوا كينقيونا هذا نطالبوا ان الناس ديال النظافه يقوموا بالواجب ديالهم ان هذا دي الكاميرا ما يبقاش يجي يتاخر يبقى 15 يوم 20 يوم عاد يبان ويجيبوا الطوار ويعطوا واحد الاهتمام للشارع تا هو ينقيوه هذه هي دي المطالب ديالنا حنا ما لا اقل ولا اكثر وبالخصوص حنا امام مؤسسه تعليميه الدراري الصغار ذاك النهار تخلعوه هما اللي كاع داروا هذه الانتفاضه